אז תודה אלג geschורה אני沒צט PM זה היה קצת כשוח ונשמחIf להיות לכם על שאלות מה שאתם רוצים תרגישו בנוח כן ביצי חופש, שהוא ע Premo'але Creator התעשייה של הביצים ונגיד ביצי חופש אז אה, תודה לשאלת, בגדול איש נסודים של, של יש חופש, כביכול, של שלנו שנמצא במושב או מה שזה לא haye ביצי חופש ד בסופרמרקט שזה כמעט כל הביצי חופש מהשים ובתכלס, לא אני אמי להגיד לכם את זה, אבל אין כמעט הבדל במייצי חופש שאתם רואים בסופרמרקט, זה ביצים רגילות. אז תעשה לכל דבר, בשתי התעשיות צריך להוות גנטית את הטרנגולות, 350 ביצים בשנה במקום 12. בשתי התעשיות גורסים למוות את ההפלוכים הסחרים. בשתי התעשיות צריכים לחשמל למוות את הטרנגולות כשהן כבר לא כלכליות. בשתי התעשיות יש תנאים מאוד מאוד קשים, אני צריך לתחוף להם כמה גדולות של נטיביוטיקה ותר זה שבתסיה הרגילה יש אה, כלובי סוללה, שזה בדרך כלל בין 4 ל-8 נגולות בכלוב קטן. ובתסיה של ביצי חופש יש להם בדרך כלל כלוב מעוף, שהן יכולות קצת לעוף למעלה ולמטה, אבל גם שם דוחפים כמויות מאוד גדולות של בעלי חיים, והתנאים שם מאוד מאוד קשים, ובגלל זה הם נהים מאוד מאוד חולים, אה, חולות, ובגלל גם צריך לתחוף להם, כמו שאמרתי, המונוטיביוטיקה ותרופות בשביל שיצריכו לשרוד בתעשיית החופש. מה נגיד עם עוד תעשיות? נגיד בגדים שאנחנו לובשים. כן, אז אני מודע לזה שמעצם הקיום שלנו, אנחנו יוצרים איזשהו סמל שהפגיעה על פני הארץ, זה, זה בלתי נמנע, אבל איזה מדהים זה יכול להיות אם עכשיו הייתי ניגש לקסטרו, או לכל רשת של אופנה, <אף> והיה לי על, על המדף שני <אף> ג'ינסים. ג'ינס אחד <אף> היה כתוב עליו, בשביל <אף> להצט את הג'ינס הזה, היו צריכים לפגוע ולנצל ולשאבן את ילדים, עשינו מה שזה לא יהיה, בשביל הג'ינס הזה, שדאי נראה אותו דבר ודאי אותו מכיל, לג'ינס שלא פוגע מהלחיים, בעומת גינס שכן פוגע, או בילדים, סליחה. זה היה כדי כך פשוט, כן? כן. המוצרים של התירונים זה הרבה יותר ערכה לחומית. כן, אז בוא אני אפתיע אותך בגללך שבמדינות הכי בעולם, כמו באפריקה, במדינות אזרח אסיה אולי, אז רוב התזונה שלהם היא דווקא מהצומח, כי דברים שיוצאים מהאדמה או יורדים מהיצים הם בדרך כלל הכי זולים שיש, אין הם שם כסף גבינות, ודגים וסטייקים למיניהם וכולי, אז הם אוכלים כמעט רק מהצומח, אם אתם מסתכל על סל טבעוני כללי לעומת סל רגיל, אתה תראה שהוא אוטומחיר או תרזול, זה נכון שיש לפעמים מוצרים שראש בראש הם יהיו טיפה יותר לקרים, כמו תחניפי חלב, תחניפי גנוע, תחניפי בשר, זה יכול להיות, אבל אם אתה מסתכל על הסל הכולל, הוא יהיה אותו מחיר או אני יכול לספר לך שכשאני עברתי לטבעונות, הייתי סטודנט, ואין משהו יותר חסכן מסטודנטים, היה לי טבלת אקסל, שהייתי כותב שם את העניות כל הישבוע, ובאז שעברתי לתראות, באמת חששתי מזה, אבל כשהסתכלתי בסוף החודש ראיתי שאין <אז> הבדל, אפילו <אז> חסכתי קצת. ותן לך <אז> עוד דוגמה, נגיד עכשיו אתה הולך לרמי לוי ואתה מדהל יש יש מבצע מדהים על הבשר החדש שיצא, שקל לקילו על בשר סוסים. תחשוב כמה כסף אתה יכול לחסוך סוסים, אבל אתה לא תאכל את זה, כי זה לא משנה כמה זה עולה, פשוט משהו לא רוצה לקחת ואני גם לא מדבר על הכסף שתחסוך בטווח הרחוק על הוצאות רפואיות תרוכל מזון מהחי, שהוא מפוצץ בקולסטרול ושומן רווי ונטיביוטיקה וכל הדברים האלה הוא מסרטן אז יש סיכוי טוב שצריך לנוציא המון המון משאבים על טיפול רפואי מה ההרצאה נקראת סיבות אחת זה שכמו שאמרתי בהתחלה במהלך ההרצאה הזאת מהרגע שהיא מתחילה עבד שהיא מסתיימת מתים עשרה מיליון שתיים, אנחנו בשאיפה להגיע לכל מדינת ישראל, תעלה ליוטיוב ותופץ ברשת. ושלוש, כי חיפשנו הרבה זאת שם יותר טוב, והם רוצים. מה עם הדגים? את העשיית הדגים, צורך היום? כן, אז קודם כל יצאה עכשיו בלפליקס, סרט מעולה שנקרא סיספיריסי, שאני סופר ממליץ לצפות פה. אני אתחיל כזה שאני אספר לכם שדגים, הם גם בעלי חיים, הם לא צומחים מייציאים, אוקיי? הרבה אנשים חושבים ש... הם צמחונים, אבל הם אוכלים דגים, אז זה לא בדיוק עובד ככה. אז הבעיה של הדגים זה שאין להם יתארי קול, הם לא יכולים לצעוק ולשמיע את הכאב ואת הסבל שלהם, אבל יש למערכת עצבים בדיוק כמו לכל בעל חיים אחר. אם תוציאו דאג מהמים, הוא התפתל, הוא התפתל כל מה שיכול בשביל לחזור <אח> הוא ילחם על החיים שלו עד הרגע האחרון, הוא מרגיש את הכאב, וכמו שאמרתי, על החיים שלו. פשוט אנחנו מרגישים יותר בנוח את הסלול ואת הצעקות שלהם. למרות שאם הם צריכים לאכול אותם עם הפנים, אתם כזה העניין יותר מורכב, נכון? אתם מסתכל עליך לתוך כיני שאתה אוכל אותם. <מת> ועוד דבר שאנחנו לא, לא חושבים עליו, <מת> שאחד הדברים הבינית הרסלים בתעשייה של הדגים זה ה bike למשל, <מת> כל דג שאנחנו uh, אוכלים, אז צריך להוציא מהמים ולהרוג, אני לא זוכר מה, זו תמות מטורפת של בעלי חיים שלימדו אותנו שאנחנו צריכים לאור, כמו צווי ים וכמו דולפינים ועוד בעלי, בעלי חיים, חיים אחרים. Oh, כן. אני לא אוכל בשם כבר שמונה שנים, okay. ובעצם אני מאוד שאני כמה אני עושה זה לעצמי ועוד אבושים מסביבי, קשה להשפיע עליו, חברים, משפחה, ומסתפש את זה רק אז איך גם אתה... זאת אומרת, okay. מה, מה ההשפעה שלי כאינדיבידואל? Okay. אגב, וצבעת אחת מהחמש פתירות האחרונות בשנה הקונה? אני <אח> רכתי. אחלה. אז האם אתה מודע לזה, שאין אף ראש ממשלה או, או, או שלטון, שנבחר אי פעם בהיסטוריה על חודו של קול? זאת אחד כאינדיבידואל, אין לנו שום ערך okay. בזה שהוא ומצביע, כי יש לו רק כל אחד. אז ואף אם לא יסתיים על חודו של קול. אבל אנחנו הולכים ולאו אנחנו מצביעים, כי אנחנו יודעים שאם אני לחבר הצביע, ודני לחבר הצביע, וסידת לך לך לצביע, ועוד אנשים אחרים, אז ביחד יהיה איזה אימפאק, זה אחד. שתיים, משהו כמו חצי לדעתי, מה כשאנחנו אוכלים, זה בדרך כלל מגיע אה, אה, מהים, אפילו אם זה אלף או אלפיים, ודאי מספר מטורף, אם כשתכפיד את זה בעשר, כי על כל דג שאנחנו אוכלים צריך להרוג עוד עשרה דגים אחרים, אז זה אומר שאם עכשיו אנחנו עסיקים לאכול דגים, אנחנו למעשה מצילים עשרות על חי בעלי חיים. זה אין פגדה גדול, יש אנשים שהולכים לצער בעלי חיים, ועותנו לחיות לחיות ומאמצים כלב, רק בשביל להציל אחד. אפשרות, ואת עם המסדג והסכין שלנו, להציב עשרות אלפים. איש, בסוף הרי, אין מה לעשות. קרים מהחיים, מגיעים, כבר מוכנים, הכל ערוץ, אני רוצה חביתה, חותף חביתה, נגמר. עכשיו נמצא תחליפים, ונמצא זה, ולחקור, ומה מגיע לי, ומה אני רוצה, וגם להכין את זה, אז את צריך להשרות את זה, ואז לשים את זה למחרר למים, ואת תרחם, ומייבש זה ל so so, so, it, to do it. As, come, come, I'm going to tell you, and I'm going to tell you that a lot of things that we, that if I'm going to tell you, a lot of things that we do in the morning, if you're not going to 20-30 years, what we're going to do. Now, it's not just the inventions. All the things that we're זה משהו קשה, וזה לא משנה אם זה מה שאנחנו מוכלים, או להתחיל להתאמן, או, או לשעות מקום עבודה, או נעשה קשר עם בין או כל השינוי שאנחנו רוצים לעשות זה קשה. הצעד הראשון תמיד קשה. אבל אם אתה מנסה, ממש נכנסת לזה, ובודק אפשרויות ומתרגל לזה, פתאום זה נהיה מאוד מאוד קל, ואז זה נהיה על עכשיו, אני לזה זמן, אם זה פשוט בסופר נמצא, לראות מה או בקבוצות של טבעונים שזה פחות מפריד ממה שזה נשמע יש שםωמון מאוד מתכונים ו popul unst 드�ברים שאתה יכול לאמץ ואתה יכול לעשות את זה בצורה מדורגת למשל בחודש הראשון לאמץ שני מתכונים ואז החודש אחרי זה עוד שני מתכונים בחודש אחרי זה ואז פ�ル טסה מדי שאחרי כמה חודשים יש לך כבר המון המון אופציה בנ הביבת חי для אנשים הכי עצדנים והכי לאzin başטנים שתכיר ואני כאילו, המטרה שלי זה פשוט להכין, לבזז כמה שפחות זמן וכמה שפחות מאמץ על שלי אוכל ארבע ארוחות ביום הדברים שאני גם מאוד טעימים גם להכסת לו יקרים, גם בריאים ומזינים ואני פשוט אחולהם כבר כאילו כמה שנים אז יש המון המון אופציות, פשוט כאילו הזמן בשביל לחפש לראות מה מתאים לך לא יודעת, ששאלו אותי איזה שבוע שעבר, וכאילו לא יודעת מה לענות, כששואלים כזה, מה הם מצמחים? יש להם רגשות? את מתכוונת שהם יכולים לסבוע, לזה כן, שאתם אוהב להם כשחותכים אותם וכל אז בגדול, לצמחים אין מערכת עצבים, אז אנחנו לא יכולים בניגוד לבעלי אחרים שיש להם מערכת עצבים. ונכון שיש בדלים בין אדם לבין בעלי חיים, אבל יש משהו אחד שמשותף לכולנו, וזה היכולת שלנו, ולכן, אתה יודע, אם אתה הולכת עכשיו לעץ, ואת נותנת לו בעיטה, אוקיי? אתה תגיד, כאילו, זה לא... אתה תביני שכאילו, אין פה יותר מדי משהו, אם תלכי לכלב, אם תוצקי, תלכי לו בעיטה, תראי מה יקרה? תלכי מציט, לצורך העניין. תשים זה מתחת לרגל של כלב, או כל בעל חיים, וזה יסתייאל. תשים זה מתחת ל... לא יודע, צמח או כל דבר כזה או אחר, לא יקרה יותר מדי. אין להמח את בוא נגיד שכל הצמחים בעולם יכולים לחוש כן. עדיין, את צריכה להיות טבעונית, כי פשוט בשביל שייצר קילו אחד של בשר, את צריכה להכיל את בעל 15 קילו של מזון. אז אם, אם צמחים מרגישים כאב וסבל, אז את פי 15 יותר צריכה להיות טבעונית. כי את פשוט גורמת לפי 15 יותר סבל וכאב לאותם צמחים עם המערכת העצבים הכל כך מפותחת שאין <laughs> כן. Hey, מה אתה עונה <laughs> אומרים לך כזה? חיות ניבררו בישבילנו וכתוב ב torah שצריך להחול אתם ו... כן אז כל דבר שيكשור ל torah אני ממהש נאצל ימנא מזא אבל אני כן יודעת שיש דבר כזה ב torah שנקרא צарь באלחאים מה שיקרה ב תהלסיות לא כשור בחלל למה שיאפא כל אחד מה תהלסיות זה שישו פא יצו שימ accents את הטבע של של באלחאים כיוון שנקח שתי מדוגמה הפורחים חללים בתסד הביצים איזה הם נולדו בשביל שאפשר לגרוס אותם למוות אחרי כמה שעות? לא. זה קורה פשוט בגלל שאנחנו רוצים לחסוך בכסף. אין זה קשר לאלוהים, אין זה קשר לתורה, אין זה קשר לאבולוציה, אין אין זה שום קשר לשום דבר. זה פשוט עניין של תעשייה ומקסום רווחים. זה הכל. נכון, אבל מה אם נגיד אה, בפסח שצריך את הזרוע? אצלנו במשפחה נגיד יש זרוע ענקית שמבין כל הזמן, וכאילו, אין כן, אז אני עדיין לא רב, אז אני לא לגמרי סגור <laughs> על זה, אבל אני כן יודע שיש דברים שגם אפשר להחליף. יש כאילו גם סדר פסח טבעוני, יש גם אופציות אחרות. אבל בוא נגיד ככה, הזרוע אחת לשנה בפסח, זה פחות בעייתי, יותר בעייתי ה- ששת אלפים בעלי חיים שכל אחד מאיתנו אוכל במהלך החיים שלנו. בסדר? מבחיניה שנה היא הרי יותר רועה משנה קודמת, זה הסרפות אם זה הצריכה של הבשר, שהיא נמטה שהיא יותר גדולה אם השנים, כי האוכלוסייה פשוט מבחה. וכאילו השאלה, אם בכלל אנחנו עומדים בה בקצב. יש לי חדשות הרעות וחדשות רעות. ריבוי באוכלוסייה, גידול באוכלוסייה, וגם בגלל שהתרבות המערבית נגיעה למדינות מתפתחות, אז יש גידול בצריכה של הבשר, והצפי זה שהצריכה של הבשר תכפית לעצמה בל 30 שנה הקרובות. זה חדשות הרעות. חד זה שיש גידול כמעט אקספוננציאלי בכמות אנשים שעוברים לטבעונות, צמחונות או מפחיתים. אז נקח כדוגמה את ישראל ב-2012 כשנמותה התחילה היו אחוז אחד של טבעונים פחות או יותר ואולי זה אחוז 2 של צמחונים. היום יש כבר עשרה אחוז של טבעונים וצמחונים. אז אז יש גידול מאוד מאוד גדול בתחום הזה, גם מסתכלים בסופרים. כל התחליפים, כל המוצרים, החברות שעושים פרסומים וקמפיינים של כל המוצרים האלה. אז יש גם צמיחה מאוד מאוד גדולה. מה שכנראה יקרה, אוקיי? הרבה מהתיבונים רוצים ש pantry native alone grac уже игbro אבל כנראה ש א튼 תהיה ברירה עולם יעבור לתיבונות בתיאמים אקולוגיים בדיוק בגלל מה שנה ona שכדור הארץ לא יכול może לא להכיל את מה שקורה מבחינת המשקים התעשייתיים אם כל העולם היה אוכל, כמו במדינות מעביות עם מספיק שטח להכיל 3 מיליארד בני אדם כי יש כבר כמעט 8 מיליארד אם כולם היו טבעונים cordialiamos מספיק שטח להכיל כplatz собствентр מיליארד בני אדם. אז מה שהתחיל לקרות זה שיהיה יותר ויותר סנקציות, למשל, מיסים על בשר ועוד הרבה דברים בסגנון הזה. זה הכירון, הכיוון כאילו נפסיק לאכול בשר מטעמים אקולוגיים, כי פשוט אנחנו לא יכולים, זה לא ססטנבילי בשום צורה. האם יש איזשהו שינוי, שמתם לב, איזשהו שינוי, כך בעיקר, בעיקר ישראל, אלה תונים, בופו תלדין, הקנסת 16 אלף תונים. זה רוחם, לפחדם, לפחדם תוניסטים, כן, הם, הם בונים כילו, הכל. אבל גם, קצת חקיקה, ביחס לתמונות החירות, אנחנו גם מפגרים. מה שחשוב לסקור, זה שבדרף של מה שקרה, זה שты מגיעים מילמata למלא. כלומר, הפח that it's a bit worse. The fact that there are more people, more simple, more people that are not aware, and they will not be able to talk to the police. They don't know what the issue כאזרחים, תלוי באנו כאנשים שאכפת לנו באיכות הסביבה או בעלי החיים, אנחנו צריכים לדחוף ולהקדם את הנושאים. איך אתה יכול להסביר לי בתור בן שיש לי בדת חג, שהוא נקרא חג הקורבן, שאנחנו כל שנה שוחטים כבש, או... איך אתה יכול להסביר לי ולכל החברה שזה לא משהו שהוא בסדר לעשות? כן, אז אני לא מכיר מה כתוב בקורבן, אז אה, זה, לא, לא, זה לא חובה לעשות את זה, נכון? אני חושב, מי שאין לו מספיק את הכסף לקנות כבש או משהו, אז הוא לא חייב. מי שכן, אז הוא כן חייב. אבל בוא נגיד, זה לקנוע. פעם השנה החג הזה? כן. אוקיי. עכשיו, בוא נדבר כאילו ברמה האישית. נגיד, אתה ברמה האישית מרגיש שהיית רוצה לא לאכול בלי חיים או שכן? זה גם מורכב. אני רואה זה מגיל 2 או 3, שיש חג כל... שנה ויש משהו בעלי חיים שמתים ואני רואה דן וזה אז כאילו זה לא זה לא מעורר לי את המחשבה כן. ש... כן, כי גדלת לתחו כן, גמרי. אני כן זוכר את עצמי בתור ילד ששחטו את הכבש, כן בכיתי ואמרתי לא, אל תעשו לו כשאנחנו אז... נולדים כן. כשאנחנו נולדים, כולנו נולדים טבעונים, כולנו האינסטינקט שלנו כילדים אם עכשיו ישים חיים כל בעל חיים. אנחנו לא מבחינים בין בעלי החיים כשאנחנו נגדים. אבל כשאנחנו גדלים, נדמדים אותנו דברים אחרים. אנחנו רואים דברים, אנחנו חורים דברים אחרים. אז זה מאוד מאוד, מאוד מאוד טבעי והגיוני מה שאתה אומר, לגמרי. Mm -hmm. כן. השאלה שהיא כאילו כן. על צער בעלי כן. והיעלות כתוב שהם שותחים את הכנס, כן. את ההפרה, לא שאלה מה, הם סכין שהיא קלקה, mm -hmm. אז כתוב לא מי חלקה ממש. וזה זה שמותר, כך אם זה אוכל קשר, כמובן אני לדעת, כאילו הוא טובה, לא סתם, אז רק את המסר הזה מותר לאכול, כן. שזה קשר וזה יהיה מה שלא סבלה ואולו, okay. וזה, כאילו, בסדר, וככה הם יקים את הנצטון גם. זה. Okay. השאלה, אם זה יכול שבאמת לא מרגישה כאב. אתה יודע כמה זמן, מהרגע שמעבירים את הסכין, ועד שהבעל חיימת? אתה יודע כמה זמן עובר? Yeah. בערך, yeah. yeah. מינוס. <שמע> <שמע> <שמע> <שמע> <שמע> <שמע> נגיד 30 שניות, כן? <אל> okay? נגיד ש-30 שניות תברות. מה אתה חושב שיקרה בש-30 שניות האלה? دائما נגיד שארד יש שחיתה. הבעל החיים הזה גדל במקומות דים, שכולם עשו לו מסרדים, ויתפללו בתן. ואז ביתו נרחשו. איך שוריגה לבתה mitbachen? כן? זה לא קרה. כל אחד רק גם אתנו רובר ב-7 ביטלר לו. ונגיד זה קרה. ושתוקים את הסקין ושוקטים אותו. האדאינ יש לו התכתה של השחיתה, שזעב ולומח על החיים שלו. אם אתה רוצה, אני יכול לראות סרטונים של שחיטה קשרה, כי לא באמת קשרה, אין סוף סרטונים, אין סוף תיעודים, ונגיד שהוא לא מרגיש כאב. נגיד שהוא לא הרגיש שום כאב, היה לבית תמיד בחיים, והוא לא הרגיש שום כאב מהרגע ששלחתו אותו, כל זה קרה. אתה עדיין לוקח חיים למישהו שרוצה לחיות, כשאתה לא חייב לעשות זה. אז למה שנעשה את זה? כן, נכון? אז יותר אלפיים בריאותית, כי לא ידוע שטבעונות זה משהו טוב לך, זה אמור למשיג מנחל בור מנטומיאק, זמך ביות ליב, זה בודדים קולסטרול, אבל בסופו תמיד יש לו נוטים בישת, 12 תמיד יש קילו את הלומסיק, כי אתה מסיק אק מהחץ. כן. אז תדאר השורה, אני אסביר מה זה. אז אתה בגadol יש לו יוצר בישת, בגוף יש חחידק בתוח האדמה, ש- ש- שומוצי תוחל מהאדמה, ווחל אותו, אז החחידק נחסר בתוח הגוף, ומייצר בישת, 12 כשארית לפני 10 שנים, לא היתה בעיה, אנחנו לים אדמה, ובישת, לשטוף, הפירות וערכות שאנחנו אוכלים עוברים סיניטציה, אוקיי? Okay? ואז החילה כזה הלך לעיבוד. אבל בוא נגע, אז, אז אנחנו צריכים כאילו, אז הדבר היחיד שתברונים כביכולת צריכים לקחת, זה בי-12 כתוסף. לא באמת חייבים, כי יש להם המון מזנות שמואשרים בי-12 כמו חלב סויה, במבה ועוד הרבה דברים. <laughs> לא שאני <laughs> אומר <אפשר> עכשיו <laughs> שצריך לעבור מחילת בשר לאכילת במבה, כן? <laughs> אבל יש לו נעת מוצרים שמואשרים. Okay. <laughs> <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> אני אגיד לך <laughs> <אחד> דבר <laughs> כזה, גם הבשר שאנחנו <laughs> אוכלים <laughs> הי <היום laughs> <היום laughs> <laughs> גם להם מזריקים בי-12, גם הם לא אוכלים מזון מהאדמה שהוא מספיק עשיר עם החידקים האלה בשביל שמייצרו בי-12, גם הם מטעים את הזריקה אז למעשה אתה יכול לקחת את ה... והאגלה זה תוסף ממש בקטנה, כאילו יש נגיד ספרי אתה עושה ככה, זה פעמיים בשבוע וזהו, כאילו יש רק כל מה שאתה צריך וזה הדבר היחיד, זה הוויטמין היחיד בדרך אגב, עם ציון של 12 אתה תדמיד למי? או שזה היה כאילו זה 0.0% מהאחרוסייה אלא לאוכלי בשר. כי משהו כמו 25% לאוכלי הבשר מער גיל 40 יש למחסור ב-B12. אז התזונה הטבעונית בגדול היא מושלמת עם חיית מה שאנחנו צריכים לגוף כעוד אנחנו אוכלים זה בצורה מאוזנת חוץ מ 12 שגם זה בגלל שפשוט אנחנו היום שוטפים עושים סיניטציה לפירות וירקות ואפשר, ואפשר להשתים את זה עם ספרי קטן כזה ומפגר, שאתה עושה ככה, וזהו. ובעצם הסינטציה הזאת זה מה שפוגע בחיידק להגיע לגוף, זאת אומרת, אם היית אוכל... כן. אם היית אוכל, אני יודע מה, דשא שהיה עליו את החיידק הזה. אני כזה... דשא, כן, אבל אם אתה אוכל ישירות. מלחפון, אום שנשאר עליו את החיידק הזה, ואכלת, העיכול שלה ב-12 מתבצע לחלוטין, איזשהו כן, אתה מקבל את החיידק הזה מאדמה. אז כן, הגוף, אתה כשקוצרים שדה, אז אני יודעת שהרבה כזה אכברים וחרקים אתים בתהליך. אוקיי. Okay. אז איך זה מסתדר עם טבעונות? Uh, את מהעמותה למען וחרקי אסבל מכאן? <laughs> את דורקת? <laughs> לא? <laughs> לא, סתם. <laughs> <laughs> אז בגדול, בעצם זה שאנחנו חיים, אנחנו לא יכולים למנע מאיזושהי פגיעה מבעלי חיים. <laughs> <הדברים> <laughs> שלנו, הוותים שלנו, המכוניות, הכבישים, כל הדברים שאנחנו ערו בחיים שלנו. זה בלתי נמנע, נפגוע, כן? שתהיה איזושה פגיעה, אבל גם אם אנחנו מעמותה למען חרקי השדה עדיין אנחנו חייבים להיות טבעונים כי כמו שאמרתי, לייצר קילו 1 של בשר צריך לדבר לחיים ב-15 קילו של מזון, וכל השדות האלה שאנחנו קוצרים, אז 15 קילו מהם הולכים בשביל ייצר קילו 1 אנחנו פי 15 יותר חייבים להיות טבעונים מאשר אוכל 10, אם אנחנו בעמותה למען חרקי כן מה בתוכו מישיש אקווה חיבונית אני יכול להצטט מה זה ב details? מזין אחלה אז זה קרה מתוכם מדעתית אחד, יש שם שם שדוב מישית, okay? שזה כילו, זה לא מוגן מילה, זה בא אוכל שדוב מישית, בא אופניים שבורת, אנשים, בנתה דימ אנשים, בסיאר, מזין, זה אחד. שתיים, נeschלח. אנשים יסביח, יש נasser זה מאניין אותם, תחנה, אותם, שלוש, להשתמש ברשת החברתית, יש היום מספיק שאתה מעלה איזשהו פוסט או שניים או כמה, אתה יכול להגיע למהרות אנשים די בקלות ארבע, זה מתקשר לדוגמה האישית, אני אומר, סטארד מאכשית הולכת ארוחת שישי ואת אוכל איתך. אז לראות אם אפשר את הדבר, הכי טעים והכי מדירה, איזה גבינה <laughs> שרה <laughs> כזאת <laughs> זה גם הפציעה, <laughs> חמש, זה כמובן התנדב ואומר אותה שהתורה שיש, אם אין לך זמן ויותר קשה, אתה גם לא תמיד לתרום לאחת מהמוטות או לאחת מהפרויקטים שאת מאמינה בהם. יש המון דברים שאפשר לעשות. אם כל טבעוני היה גורם לבן אדם אחד, בשנה, אחד, לעבור לטבעונות, אז פשוט תוך איזה שנים כמו כל המדינה יש לזה לא קורה, אתה אומר שרוב, וזה בסדר, לא בקטע הזה, כן? כי כשעד נאי אפשר לעשות. אומר שרוב לאנשים טבעוניים, פשוט חיים החיים שלהם, בסדר. אבל יש דברים שאפשר כזה, מה? <laughs> זה מה שקורה לבעלי חיים? אני חייב ספר לכולם, אמרה כאילו אך לא יודע את זה, זה מתורף. ואז איזה שבועיים אחרי שעברתי לתברונות, עשיתי הקרנה של הרצאה של יורופסקי, זה ב-2012, סתנו בפקולט המשפטים, גררתי כמעט פיזית וכוח, כאילו נשים שעבורו לייצור ההרצאה, הגיעו 110 נשים להרצאה, בתוכם 20-25 עברו לתברונות או צמחונות, אה, וזה היה כאילו הפעולה הכתיביסית הראשונה שעשיתי. אבל עשיתי, נדגש לפועל <coughs> של, <coughs> של עשיתי. ואז אחר כך יצרתי ST Flyer, אחר כך יחסתי חולצה, כאילו דברים נתנים שאני יכול לעשות כאינדיבידואל. ויש הרבה, יש הרבה. שאלה אחורה? כן, נכון. איך הפכת ולמה להיות מרכה של אז זה 2012, כשאני עברתי לטבעונות פקנות, אני לא ידעתי מה זה טבעונות, אני לא הכרתי אף טבעונים. הייתי הולך ברחוב, מי שאומר לי שהוא טבעוני, הייתי אומר לו, מה זה? לא היה לי מה זה. אז כשנחשפתי צד אחורה לפני שעברתי לתבעונות, אני למדתי משפטים, כי רציתי, חיפשתי דרך שבו אני יכול לעשות, דרך שבו אני יכול לעשות, לטפל באיזשהו אי צדק מאוד מאוד גדול. לא знלתי בדיוק מה זה עדיין, כן? לעשות איזשהו תיקון חברתי. אז לא знלתי בדיוק מה זה, אבל אחרי שגיליתי את הטבעונות, מה זה? פיום 150 מיליארד בעל חיים מתים. זה קורה וזה קורה וזה קורה וזה קורה. ואני אשכרה כאינדיבידואל, יכול להשפיע על אנשים. אפילו נגיד אם אני אגר ששת אלף פרול, בין ארבעת אלפים וששת אלפים בעלי חיים, וזה מטורף. בתו תקופה, כמו שאמרת לכם, התנדבתי, יוצר בעלי חיים, אז הייתי מגיע וממוציא כדב לטיוד, אבל באותו זמן, נגיד, יכולתי לגרון למען להפסיק לאכול בעלי חיים, הייתי מציא את אלפי אז מאוד מאוד נמשכתי לתחום הזה, תרגע שיש שאני יכול לייצר אימפקט מטורף על העולם וכאילו, גם על הסובבים אותי מבחינה פרידותית. אז התאהבתי בתחום הזה מהרגע Uh, מהר מאוד הבנתי שהכיוון שלי זה לטבעונות ולא לדיני ניסים, מצורך העניין. ולא היה לי לעניין wars Princess מה אני לעושה לא היה לי סט יכולות שהיו רלוונטים- uh, רלוונטיות למה שרצתי לעשות. לא היה לי כסף, לא לי קשרים, לא היה לי משאבים, לא היה לי ניסיון, לא היה לי כלום, אבל לי משהו החל, וזו נחישות. הייתי מאוד מאוד גוז מחוש, רק אל myślenי לבנק וציתי הלווה של 30 אלף שקל ונוכל להתחיל להריץ לגרמותה, מה שיכולתי, כל מה שיכולתי. ועשית הרבה טעויות ביום בדרך, המון המון טעויות, אבל אם אתה מספיק לחוש ואתה מאמין במה שאתה עושה, אני מאמין שבסופו של דבר אתה גם תצליח. אז זה לקח זמן והמון עבודה קשה, אבל בסופו של דבר אנחנו מעצרים אימפקט מאוד מאוד טוב. טוב, תודה רבה.